هاجسي ما صد عني او تونا ولجل عبد المحسن الشعر غنى الف مبروك الفرح منا ومنا يا سليل المجد يا شيخ الرجالي يا سليل المجد يا شيخ الرجالي هاجسي هاجز هاجز. ما اصد عني أو تونّى مصرح. لجل مصرح. عبد المحسن الشعر يغنى ألف مبروك الفرح منا ومنا يا سليل المجد يا شيخ الرجالي عبد المحسن <سؤال> سوق الجزالي يا ولا شيخ من شيوخ كرامي كاسب الله المجد بس في الحسامي اشهد انه من مطالق الرجالي والفخر باخوانك زحول وصماي اشهد ان المدح فيه من المحالي سي ما صدّحني وتمنى لجلي هاذي من كواهوف ما العدو ترهب وتخسر ملموس